Pistinek szétszakítják a családját. Ilonát feljelentik, mert megírja, hogy lopnak a politikusok. Sára kórházi fertőzés miatt veszíti el nagymamáját. Máté csak egyházi iskolába tudja beíratni a lányát. Verát kirúgják a munkahelyéről a véleménye miatt. Dani nem tudósíthat a parlamentből. Nem tudhatod, mikor lesz szükséged ránk. TASZ. Egy százalék adó, száz jogvédelem.